Τι να χωρέσω εδώ μέσα, τι βαρείς πολλοκέφαλος Σε πέντε γραμμές τη φυγή μου, τη λύπη μου Φεύγω Την νύχτα ο αγέρας πυρίζει Τριώνα ζεστένομαι ούτε που ούτε που ξέρω Οι τα διαλυμένα μου όνειρα Κομμάτια στο βάζω το πλύο έφυγε, το τρένο το χάσαμε Πέφτει να έχει σκεπηλά, το γεμισμένο ποτήρι με τη βότκα αδιάζει. το λεωφόριο ξεφύγε και αδιάσως ο σταθμό. Απούγεται ένα σκρότος που, που σκίζει όλη την πλάση Φωνάζει ο τα μη κάντε στην άκρη Στις ράγες κάποιος έπεσε και κάνει προσεχή Φωνάζει ο σταθμάρχης μη κάντε στην άκρη τις ράγες κάποιος έπεσε και κάνει προσεχή Τι σημασία έχει αν το λεωφορείο δεν είναι λεωφορείο Αλλά τρένο, καράβι, ατμόπλιο, μαούνα, κότερο Ελικόπτερο, αυτοκίνητο, τρόλεϊ, βερζινάκατος. Μικρός ο χώρος μας στον κόσμο είναι τούτο. εμείς, δύο κουκίδες σημαντότητα Στο όριο του τετραβίου μας. Μόνο το σιγοσβήνει το τσιγάρο. Πεταγμένος στην αποβάθρα. Και φαρμάκι, το δάκρυ απ' τα μάτια σου να πίνει στα γλασί, Να κοινώνεις γοδούστα μου και μέλη το κορμάκι Που πέρα το δρόμο σου να ξέρεις τα ταθή Ακούγεται απαρά μια μεθυσμένη μελωδία Τρέμει και το πάτωμα Μπροστά στη μουσική της Τα μάτια μου τα διάβασε Σαν ιστορία μια φίλη Και μου πέω ότι γράφουνε Πάνω τους Μαρία και αυτό το καταθέτω Σ' αποδείξει σ ότι αγάπησα Σαν άθερα πεφτάρωστος Και να ναύτης Θαρό παραστράτη τα πολλά δυνάτις Γι' αυτό σαν τίτλο ότι την αρχή μια τρικυμία. Θαρό απ' τα πολλά δυνάτη. Γι' αυτό σαν τίτλο ότι την αρχή μια